ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. آپ کی والدہ صاحبہ صرف حیات تھی نہ آپ کا کوئی بھائی نہ آپ کی کوئی بہن اور آپ کے والد صاحب پہلے انتقال کر کے صرف ایک والدہ تو وہ بھی خدا کی کرنی ایسی کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی اب بچہ جب بھی پریشان ہوتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کو جا کے دکھڑے سناتا ہے اپنی ماں سے جا کے گفتگو کرتا ہے دل کا حال بیان کرتا ہے تو وہاں پر حالت یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ہو جب بھی گھر جاتے تو ماں سیدھے منہ سے بات نہ کرتی کہ یہ مسلمان ہے اباؤ اجداد کا دین چھوڑ کے مسلمان ہو گیا تو کوئی بات نہ ہو پاتی ہر روز ہر دوسرے تیسرے یہی باتیں چلتی رہتی تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عن کو آپ گھر میں تشریف تھے اور آپ کی والدہ صاحبہ نے آقا کریم علیہ سلاد و سلام کے بارے میں کچھ الفاظ ایسے بول دیے جو آپ سے برداشت نہ ہوئے تو پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا صرف اتنا کہہ کے چلے گئے کہ آپ کو میں زیادہ نہیں جانتا آپ کی شان پیچھے گئے اور میرے آقا کی شان آگے ہے آپ نے جو الفاظ آج بولے ہیں اس کے بعد اب میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا آج سے ہمارا رشتہ ختم اور روتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے گھر سے نکلے اور دل میں یہی باتیں کہ باری تعالیٰ دنیا میں کوئی نہیں تھا میرا صرف ایک ماں تھی آج وہ بھی مجھ سے چھن گئی آج وہ بھی مجھ سے دور ہو گئی تو آپ روتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور دل میں خیال آیا کہ اے اب رہا کیوں نہ یہ دکھڑا یہ داستان اپنے آکا کو سنائی جائے جو ہم سب کے غم خار گئے ہر وقت ہمارے لیے دعائیں فرماتے رہتے گئے تو گویا آپ نے ایسے ہی کیا آکا کریم علیہ صلاۃ وسلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کر سارا ماجرا سنا ڈالا اور آگے سے یہ کہا عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائی ہے کہ رب تعلیٰ میری ماں کو ہدایت عطا فرما دے تو آکا کریم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی دعا ختم ہوئی تو حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ دوڑتے ہوئے واپس اپنے گھر کو پہنچے تو صحابہ کرام رام نے راستے میں دیکھا کہ ابو حریرا کی آج رفتار پہلے کی بنسبت نسبت زیادہ گئے تو ایک صحابی رسول نے آپ کو روکا اور پوچھنے لگے کہ ابو حرا کیا ہوا آج اتنا جلدی میں کیوں ہو تو حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ آگے سے ان کو بتانے لگے کہ میں نے ابھی آقا کریم علیہ صلاحت و سلام سے دعا کروائی ہے تو میں اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ پہلے ہمارے نبی علیہ صلاط و سلام کی دعا قبول ہوتی ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں تو میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں تو جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے شفقت بھرے لہجے میں آواز آئی کہ اب حرارا رک جا تیری ماں دروازہ کھول رہی ہے تو جب آپ نے یہ الفاظ سنے تو آپ کو سکون قلبی ہوا کہ حضور پاگلی سلاۃ وسلام کی دعا قبول ہو گئی اور میری ماں جو گئے وہ مشرف بے اسلام ہو چکی ہے تو جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ جلدی سے والدہ صاحبہ نے غسل جو کیا تھا تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ کی والدہ صاحبہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکی تھے پھر اس دن سے حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عن اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے لگے اور اس حدیث سے ہمیں جو درس ملا وہ یہ ملا کہ والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ گنہگار گار ہی کیوں نہ ہو جس حال میں بھی ہو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے ساتھ سخت لہجے میں یا بدتمیزی کے ساتھ یا ان کو برا بھلا کہیں یہ ہمارا جو ہے نا وہ نہیں بنتا کیونکہ یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں تو ہمارے اوپر ان کا ادب لازم ہے